السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام نواصل الحديث حول الفكر الغربي أو المد الغربي الذي يريد القضاء على العالم الاسلامي الذي يعتبر هو الخطر الوحيد عليه هذا في الدرجه الاولى وفي الدرجه الثانيه لان الغرب نصب بروحه وصي على كل الانسانيه اعتبر ان وجود العالم الاسلامي خطر على كل الانسانيه وشوفنا القصه اللي ذكرناها في الفيديو السابق وفي هذه الفيديو بنواصل الحديث حول هذا الفكر الغربي والسبل الذي استعملها للقضاء على العالم الإسلامي قبل أن أبدأ هذه الفيديو واللي بديتها بالصوت والصورة آه لكي أعيد التعازي إلى عائلة جون برو وإلى الأسرة التنويرية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي نفس الوقت لكي أضع الربط تحت هذه الفيديو لكل إنسان حر مهما كان انساني ان يتبرع ولو حتى بدولار واحد لاسرة جون برو لكي يتم دفنه بسلام هذه معناتها نقطة جدا مهمة جون برو كان مخلص للقضية الى اخر لحظة ولم يرتمي في احضان اي جهة اجنبية عندها عداوة شخصية مع الاسلام وبقى مخلص ونتذكر انا تكلمت معاه عندي فترة وحكينا في هذا الموضوع وقال لي انا مانيش مستعد ان اتعامل مع اي جهه وباش نبقى مخلص الوطني والاهلي حتى ان كان ذلك على حسابي الشخصي كان جون برو يخدم اكثر من لازم باش يوفر العيش لعائلته من جهه ومن جهه اخرى باش يوفر الوقت باش يعمل الفيديوهات نتاعو العبره اللي نستخلصها من جون برو هي نقطتين النقطة الأولى من يقدم عمل إيجابي إلى شعبه وإلى وطنه سوف يذكره التاريخ وسوف لن يموت هذه نقطة مهمة أما النقطة الثانية الإخلاص للوطن وللشعب وللأهل والأحبة هي نقطة جدا مهمة القول ان عدو عدوي صديقي هذه فكره غلطة وتعطينا تبريرات باش نتعاملوا مع جهات اجنبيه عندها مصالح شخصيه وننساو اللي احنا المشكله بتاعنا هي مشكلتنا احنا واحنا باش نحلوها التنويريين المخلصين الكل اللي نحييهم يعني في هذه الفيديو في كل فيديو اللي نجم نسميهم بالواحد بالواحد اللي هما مازالوا مواصلين على الطريق رغم الصعوبات، رغم المنع، رغم التعتيم، رغم المشاكل المادية اللي يعيشوها، رغم كل شيء، هم ممدوش يدهم لأي جهة مهما كانت عندها مصلحة في القضاء على الإسلام وأحنا الإسلام ما عناش معاه مشكلة شخصية، وإنما عندنا مشكلة مع عقليات، هذه هي المشكلة متاعنا، هي مشكلة شخصية وتخصنا أحنا فقط طبعاً أنا هذه الفيديو يعني بديتها بالصوت والصورة باش نقول هذه الكلمة ونواصل الحديث حول الغرب والمشكلة بتاعي كما قلت ونعاود نقول مع الغرب إنه ينصب روحه ولي على كل البشرية وهذا ليس من حق الغرب لأن كل الشعوب هي مسؤولة عن نفسها وكل الشعوب يجب أن تقف بالتساوي من أجل إنسانية عادلة ومن أجل احترام الإنسان كإنسان ما تنصبش روحك ولي عليا وما تنصبش روحي ولي عليك ليس هناك شعب أفضل من شعب ولا إنسان أفضل من إنسان المهم هو الإنسانية المهم هو الاحترام المهم هو أن نحط يدينا في دين بعضنا بكل ثقه وبكل حب من اجل مصلحتنا جميعا. اذا هذه هي الكلمه اللي حبيت نقولها ونواصل الفيديو هذه حول الغرب. من يتصور ان الغرب او الفكر الغربي هو انجاز غربي بحت فهو مع الاسف جاهل كليا بالتاريخ. الغرب مثله مثل اي قوه ظهرت فوق هذه الارض. اي قوه تقوم بسرقه كل الانجازات البشريه وتطورها وتنظمها وتجعلها عصريه تنسيبها لنفسها وتطرح نفسها وصيه على كل الانسانيه ويجب على كل العالم ان يتبعها هذه المهزله التي وقعت للبشريه منذ اكثر من 3000 سنه كما قاعدين نتكلم في تاريخ المعتقد والاديان ما زالت متواصلة إلى اليوم وآخر هذه القوى الإمبريالية المتكبرة المتعجرفة هي الحضارة الغربية ومن حسن الحظ أن هذه الحضارة الغربية وجدت وقامت على حضارة يمكن أن نقول كانت قبلها هي الحضارة الإسلامية التي بدورها سرقت كل الشعوب وسرقت كل البشرية ونسبته لنفسها يمكن أن نقول حضارة ويمكن أن نقول قوة أحسن القوة هو تحديث لكل التراث البشري القديم وجعله عصري والابتعاد عن التقليد أي عبارة على عصرنا ودراسة دقيقة للتاريخ وللإنجازات البشرية واستعمالها في الطريق الصحيح والإبتعاد عن الأخطاء أي عبارة على بحث للتراث الإنساني والخروج بخلاصة يمكن تنفع الإنسانية في الحاضر وفي المستقبل هذه هي الذي نطلق عليها حضارة أو قوة تحكم العالم منذ أكثر من ثلاثة سنه فما قوتين يحاولوا بشي سيطره على العالم كما قلت في فيديواتي حول تاريخ الأديان والمعتقد ما يسمى بالقوة الشرقية والقوة الغربية وما أن تطلع واحدة وتأخذ الريادة إلا تجد الطرف المقابل يريد القضاء عليها بكل الطرق وهذا يتواصل إلى اليوم لهذا عندما كانت القوة في يد الامبراطورية العثمانية عمل الغرب على تكسيرها والسيطرة عليها وأخذ الريادة وقد نجح في هذا وهو كان على أتم المعرفة أنه ولو حتى أنه نجح في السيطرة عليها سوف تبقى دائما تشكل خطر عليه لأنه استفاد من التاريخ الطويل ان كل قوه تظهر في الغرب تظهر قوه اخرى في الشرق ضدها وكل قوه تظهر في الشرق تظهر قوه اخرى في الغرب ضدها اذا اقرا كل حساباته بش يقضي عليها كليا بش هو يحكم العالم كله وطبعا عبر التاريخ نقطه الوسط وقلب العالم هي منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، ولهذا كان تركيز الغرب على هذين المنطقتين لكي يسيطر عليهم كليا، لانه يعلم من سيطر على هذه المنطقة سيطر على العالم كله. لهذا كان هم الغرب هو دراسة هذه المنطقة، دراسة تاريخية ودراسة واقعية وعلمية واستخراج الدروس والعبر. الذي سوف يستعملها لبناء قوته لمواجهة ما يسمى بالقوة الشرقية لقد فهم مفكرين الغرب أن هذه المنطقة أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أقوى الشعوب في العالم رغم صراع الشرق والغرب عليها منذ أكثر من 3000 سنة ما زالت تحافظ على وجودها فما سر هذا الذي يجعل هذه المنطقة محصنة من الاستعمار رغم أنها استعمرت عشرات المرات ولكن دائماً كانت تخرج قوية صحيح أن عبر التاريخ لم تحكم ذاتها بذاتها إلا في فترات قصيرة ومتفرقة وإنما أغلب وجودها هي تحت سيطرة غربية او شرقية وعندما تفطن الغرب الى الانحطاط الذي يعيش فيه وجد ان هذه المنطقة هي في يد الشرق ولهذا قرر ان يفتكها منه ويقضي على الشرق كليا اذا الغرب والشرق كانوا فاهمين اهمية هذه المنطقة ولكن مع الاسف شعوب وسكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعرفوش قيمة منطقتهم، فعبر التاريخ كانوا يرميو رواحهم في أحضان الشرق لمواجهة الغرب أو لأحضان الغرب لمواجهة الشرق، أي هما كانوا مع الواقف اللي واقف هما معاه، واللي منهزم هما ضده. كانوا مع الامبراطورية العثمانية عندما كان الغرب منحط والان عندما الغرب وقف على رجليه ولاو يرميو في رواحهم في احضان الغرب والغريب في الامر انهم هما بحد ذاتهم منقسمين هناك من هو يمين للشرق وهناك من هو يميل للغرب يعني هما عبارة على بيادق في يد الشرق والغرب يتعاركوا مع بعضهم واللي يغلب على الاخر هو يسيطر على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه الفكره فاهمها مليح الغرب وفهمها ودرسها ولكن احنا مع الاسف ما فهمناهاش وما فهمناش ان استقلالنا وحكمنا لذواتنا سوف يحقق لنا العزه والكرامه والاستقلاليه الحقيقيه والحضاره هذه في الدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية سوف ننهي كلياً هذا الصراع الشرقي الغربي، أي سوف نقدم للإنسانية توازناً يحكم كل العالم، لأن ما أناش حتى مطامع في استعمار الآخر مثل الغرب والشرق، أي استقلالنا وعدم الدخول في الصراعات الشرقية الغربية، يزيشي بشي يعطينا قيمتنا وأهميتنا كشعوب وسطى، كشعوب موجودة في قلب العالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سوف نقدم خدمة كبيرة للإنسانية، باش نفهم الشرق والغرب أنهم يلتزموا حدودهم، وأنهم ما عادش يطرحوا أرواحهم على العالم، وهكاكا نحلوا هذه الصراعات. الطويلة التي دامت آلاف السنين وتعيش الإنسانية في سلام إنهاء الصراعات البشرية هي مهمة الإنسان الحالي وفي المستقبل والذي يمكن أن ينهي هذه الصراعات هم سكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وقتها يفهموا شعوبهم وحكوماتهم ومفكريهم ومثقفيهم ان استقلالنا هو امر جدا مهم من اجل نحدث التوازن في العالم وان الولاء للشرق او للغرب والعمال له ووضع يدينا في يديه من اجل محاربه الاخر هذا مضر لينا في الدرجه الاولى ومضر للانسانيه بصفه عامه هذاك علاش انا ديما نركز على الانتماء الى شعوبنا وان ما نتعاملش مع اي جهه من الجهات الاخرى مهما كانت لانها كلها تفكر في مصالحها لازمنا احنا ايضا نفكروا في مصالحنا وهذا التفكير في مصلحتنا سوف يحدث توازن في العالم كان من نلقاوش الخير في بعضنا تحب الاجنبي يلقى فينا الخير راهو الاجنبي مهما كان عمره ما يثق فينا ما هو الا مستعملنا من اجل اهدافه ويكفي لكم اليوم ان تلقون نظره على شمال افريقيا والشرق الاوسط باش تفهموا ان كل الاحزاب والحكومات والجمعيات اللي تخدم في هذه المناطق يا اما عندها ولا للغرب يا اما للشرق وهكاك تفهموا الوضع اللي احنا فيه توا اي شعب او اي منطقه تحب تنهض لازم تعرف نقد ضعفها مناش جايه التخلف وعلاش هي ماهيش متقدمه هذه مساله جدا مهمه واحنا اهم نقطه بالنسبه لشعوبنا هي عدم الوطنيه وعدم الانتماء للارض متاعنا ونبحث دائما على حلول من خارج المناطق متاعنا هذه هي اهم نقطه اللي تخلينا دول متخلفه حتى ان في الدراسات العالميه تعتبر منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي اكثر الدول التي فيها الخيانه او البحث على الحلول من الخارج والتعامل مع جهات اجنبيه، الوطنيه يمكن ان نقول شبه مفقوده الا للبعض اللي مع الاسف اصواتهم ما توصلش لانهم يرفضون أن يضعون أيديهم في أيدي جهات أجنبية ويفكرون في أوطانهم، قداش من واحد وطني ومخلص للوطن نتاعو عاش ومات وما سمع به حد، لأن مع الأسف شعوبنا جاهلة بيسر حاجات وتبحث على حلول سريعة وما تحاولش تبحث على حلول من الداخل تكون دائمة تجعل منها دول مستقلة. وذات كيان وكرامة لهذا تجدني أركز على مسألة الخيانة والتعامل مع جهات أجنبية لأن هذه النقطة هي من أهم أسباب سراعاتنا وتخلفنا وعلى كل حال هذا الموضوع سوف أخصص له فيديو خاصة لكي أوضح الفكرة بكل وضوح وخطورة الخيانة والتعامل مع جهات أجنبية مهما كانت او استيراد الحلول الجاهزه الى مناطقنا والدعوه اليها خلينا نعود للغرب وكيفاش خرج من التخلف والانحطاط عندما فكر مثقفيه ومفكريه بحلول من داخل اوطانه وبحث ودرس الشعوب الاخرى واستفاد من تجاربها واخذ علمها وثقافتها ومعرفتها وجعلها تتناسب مع ذاته إذن هو أخذ القواعد هناك ما يسمى القواعد الأساسية التي يمكن أي حضارة أو أي تجمع إنساني أن يأخذ بها ثم يقوم بإخضاعها لتاريخه وطبيعته الغرب لم يأخذ حلول مستوردة من بقية العالم، وإنما أخذ القواعد أمتاحها الأساسية، وهذا ما سوف نعرفه هنا، ما هي القواعد الأساسية للنهوض؟ الدارس للتاريخ وللفكر الإنساني وللتركيبه الإنسانية سوف يعلم أن أي حضارة أو تجمع بشري أو دولة لا يمكن أن تقوم إلا على خمسة محاور أساسية. هذه المحاور يعلمها كل مفكر وكل باحث وكل مؤرخ وبهذه المحاور الخمسة يمكن أن تبني حضارة أو تبني دولة ويمكن أن تدمر حضارة وأن تدمر دولة هذه الخمسة المبادئ الأساسية هي أساس كل نهوض أو كل دمار لتجمع إنساني أو حضارة أو دولة. ما هي هذه المحاور الخمسة؟ المحور الأول نطلق عليه المحور النفسي الذي يمثل الفرد الذي هو العنصر الأساسي لتركيبة المجتمع. المجتمع في حد ذاته ليس له أي وجود فعلي وإنما وجود صوري لأن المجتمع متكون من أفراد الذي يكونون أسر والأسر تكون قبائل أو عائلات كبيرة ثم يتكون المجتمع المحور الثاني الذي هو مهم هو المحور الاجتماعي وهي العلاقات التي تنظم الأفراد وتنظم التكتلات وتنظم الأسر والعائلات وتربط من بينهم علاقه معينه الذي تجعلهم مميزين عن غيرهم اذا هذا المحور هو ياتي المحور الثاني ثم المحور الثالث هو المحور السياسي وهي الذي تقوم عليه الدوله والتي تبنى على مصلحه الفرد والتي تحافظ على الاسس الاجتماعيه ثم المحور الرابع هو المحور الاقتصادي وهو الذي يحقق الرفاهيه والعيش الكريم والكرامه للفرد وللمجتمع. اما المحور الخامس هو المحور الامني وهو الذي يحمي الفرد ويحمي المجتمع. بدون معرفه هذه المحاور الخمسه لا يمكن ان نبني حضاره او دوله. هذا امر مسلم بالنسبه لكل انسان باحث في التاريخ وفي العلوم الانسانيه والفكريه اذا احنا مش نعرفوا ان هذه الحقيقه ليس ملك الغرب وانما معروفه منذ الاف السنين عند البشر والغرب فهم انه يجب ان يصلح هذه المحاور الخمسه ويجب ان يحارب عدوه بتدمير هذه المحاور الخمسة. هذه المحاور الخمسة يعرفها الإنسان منذ قديم الزمان بل هي تعتبر فكرة غنوصية تتمثل في الإصبع الخمسة امتع اليد أو تتمثل في الأطراف الخمسة امتع الإنسان التي هي الرأس واليدين والرجلين طبعا هذه المحاور الخمسة يعرفها أصحاب الاختصاص وما يسمى الخاصة وخاصة الخاصة، أما عامة الناس ما يفهموش هذه المحاور الخمسة، وما يعرفوش أصلاً بوجودها. ولهذا أنا معنتها نتكلم عليها باش كل إنسان يعرف هذه المحاور الخمسة الذي لا يمكن أن يكون إصلاح إلا في إصلاحها هي بالذات. فالطبقة المثقفة والمفكرة واصحاب القرار واصحاب السياسه واصحاب المال في الغرب عرفوا ان اصلاح هذه المحاور الخمسه هو الذي سوف ينهض باوروبا لكي تصبح قوه عالميه وفي نفس الوقت علم ان تدمير هذه المحاور الخمسه في عدوه هي التي سوف تقضي عليه وهذه طبعا ملخص القصه التي ذكرتها في الفيديو السابق خلينا نبدا بالمحور بالمحور بدون الدخول في التفاصيل نتاع كل محور وندرس حاله اوروبا وقت الانحطاط وكيف تم اصلاح هذا الانحطاط وتحويله الى قوه ثم ننظر لما يسمى بالعالم الإسلامي وكيف كانت حالة هذه المحاور الخمسة في عهد الإمبراطورية العثمانية نبدأ بالمحور النفسي أو الفردي بعد الحروب الصليبية وفشل المسيحية أو الإيمان المسيحي في القضاء على الإيمان الإسلامي وقع نوع من الإحباط النفسي للفرد في أوروبا ولم يعد يثق في نفسه امام قوه الايمان الاسلامي وهي قوه الجيوش الاسلاميه التي غزت اكثر من نصف اوروبا تحت حكم الامبراطوريه العثمانيه التي كادت تقضي كليا على اوروبا الى درجه ان الخبازه اللي يصنعوا الخبز صنعوا ما يطلق عليه الكرواسون الذي كان على شكل هلال لكي يوعون الناس بالخطر العثماني وفي نفس الوقت لكي يقولون للأوروبيين لم يبقى من أوروبا إلا الهلال هذا الانهزام النفسي والفكري للشعوب الأوروبية جعل سلطة الكنيسة أقوى وأقوى في المجتمع الأوروبي لكي يهربون من الهزيمة التي وصلوا إليها نفسيا فالحرب كما نعرف والهزيمة هي قبل كل شيء نفسية عندما الشعب يكون منهزم نفسيا من جمش إنوض الوضع النفسي الذي كانت تعيشه أوروبا قبل خمس قرون هو نفس الوضع النفسي الذي تعيشه شعوبنا اليوم وهنا يأتي دور الطبقة المثقفة والمتنورة لكي يعيدون الثقة إلى الشعب طبعا سوف يكون هناك من المثقفين الذي يبثون السلبية أو يمجدون الأجنبي القوي وهناك من سوف يستسلمون ولكن هناك طبقة من المثقفين وطنيون مخلصون لشعوبهم سوف يكون لهم مصداقية وسوف يعيدون الثقة للشعب رغم الهزائم المتكررة في شرق أوروبا ودخول كثير في الدين الإسلامي حيث وصل الإسلام إلى ألبانيا فإن سقوط غرناطة في آخر القرن الخامس عشر في يد الأوروبيين واستعادتها بعد قرون من الاستعمار الإسلامي هو الحدث الذي أعاد نوعا ما الثقة للطبقة المثقفة المخلصة والوفية لشعوبها وبدأت تتكون لوبيات وحركات تنويرية تنتشر في كل أوروبا لكي تعيد للفرد قيمته كفرد وبدأت تحارب فيما يسمى الأمة المسيحية أو سلطة الكنيسة وانطلقت عملية الإصلاح في المؤسسة المسيحية وإضعاف سلطة الكنيسة وفي نفس الوقت إعطاء قيمة أكثر للفرد لكي يبدع ولكي ينتج هذه الطبقة المثقفة بعد دراستها للحضارات القديمة ودرست طبيعة الشعوب الأوروبية في أوجها اكتشفوا إن الحرية الفكرية والفردية هي أساس كل تقدم ولهذا انطلقوا من هذه النقطة هي تحرير الفرد من سلطة المجتمع ومن سلطة الكنيسة وسلطة الدين حيث شجعوا على ما يسمى بالإيمان الفردي هذه الحقيقة ليس ملك أوروبا وليس أوروبا من اكتشفت هذه الحقيقة بل لو درسنا كل الحضارات التي قامت نجد أن في هذه الحضارات كانت هناك حرية فكرية وحرية إبداعية وسقوط الأندلس وحصولهم على التراث الذي كان موجود في الأندلس حيث أن نعرف أن أكثر مناطق ظهر فيهم التطور في العالم الإسلامي هو في بغداد وقت العصر الذهبي قبل انتصار ما يسمى بالسلفية الدينية وفي إسبانيا حيث كانت هناك حرية وعندما انتهت هذه الحرية وقع السقوط ومن هنا فهموا أن الحرية الفكرية والإبداعية للفرد هي أساس كل شيء عندما نقول فرد نقول فكر والفكر يجب أن يكون حراً بينما كانت في اوروبا تنتشر ما يسمى بالحريه الفكريه والابداعيه، الوضع في ما يسمى العالم الاسلامي كان عكس ذلك، وهكذا بدات الثقه تعود للشعوب الاوروبيه، وفي نفس الوقت الثقه تضعف في الشعوب الاسلاميه. اذا القاعده الاساسيه لكل شعب يريد ان ينهض هو الحريه الفكريه والابداعيه للفرد. الفرد هو المكون الاساسي للمجتمع، وسعادة الفرد هي التي تحقق سعادة المجتمع إذا الفرد هو المقدس الوحيد وهو المسؤول الأول عن نفسه ليس مسؤول عليه لا سلطة دينية ولا سلطة سياسية هذه القاعدة الذهبية الأساسية هي الذي جعلت عبر التاريخ تقدم كثير من الشعوب وهي الذي جعلت تدمير الشعوب وانحدارها الى التخلف. في بدايه التاريخ الانساني كانت المجموعه اهم من الفرد، وكلما يقع اعطاء قيمه للفرد تقوى المجموعه، ولكن سرعان ما المجموعه تغلب على حريه الفرد فتنحدر المجموعه وتضمحل. راينا ذلك في كل التاريخ الانساني، كل ما هناك فتره نور هناك حرية وأهمية للفرد وهذه الحقيقة الأساسية انتبهت إليها الطبقة المثقفة الغربية واتخذتها قاعدة أساسية يجب أن تصل إليها وأن تسير عليها دائما أهمية الفرد وحرية الفرد الفكرية والإبداعية هذه القاعدة اتخذها الغرب كمبدأ أساسي لبناء حضارته ولكن عندما انطلقوا في تحقيق ذلك وجدوا معارضة كبيرة من السلطة الدينية المسيحية وخاصة من الكنيسة ورجال الدين الذي يقف وراءهم رجال السياسة ورجال الأموال فقام بعض المثقفين الشجعان في تحدي سلطة الكنيسة وبث هذه الافكار التنويريه ودعوا الناس الى الاعتماد على انفسهم واعطاء اهميه للفرد وعرض كثير من المثقفين والمتنورين انفسهم للخطر وللتعذيب وللقتل ولكن الفكره بدات تنتشر في كل اوروبا من اجل ان كل واحد يكون رب نفسه ومع انتشار هذه الفكره بدأت تظهر الإبداعات والإنجازات والاختراعات والاكتشافات والطيارات الفكرية الفلسفية وحتى الدينية حيث كل هذه الطيارات والتجمعات أضعفت الكنيسة ولم يعد لها أي قيمة وتم إبعادها كلياً عن الساحة الاجتماعية والساحة السياسية ومن هنا كان التحول الكبير في اوروبا نحو الازدهار، وطبعا كما قلت في الفيديو السابق ان الذي ساعد على تطور هذه الافكار وانتشارها هي الطباعه، هذه النقطة الأولى، أما النقطة الثانية أن اوروبا رغم أنها كانت تعيش التخلف، لم تكن عليها وصاية خارجية، أي أن هناك استقلالية ذاتية في المناطق الذي لا تسيطر عليها الامبراطورية العثمانية. قليل جدا من المثقفين والواعين في اوروبا من يمجد الامبراطورية العثمانية او يمجد الاسلام، حتى ان بعضهم الذي قام بذلك وبعض المستشرقين وبعض ضعفاء الانفس الذي مجد الاسلام والذي مجدوا الامبراطورية العثمانية اليوم لم يعد لهم أي قيمة وأقوالهم نجدها اليوم يروج لها بعض المسلمين لكي يستدلون على أهمية الإسلام وهمية الخلافة الإسلامية فكرة الفردية الاندفيدواليزم هي أهم قاعدة قام عليها الغرب ضد فكرة الأمة أو الإمبراطورية التي كانت سائدة من قبل هذه الفكرة التي جعلت الفرد يتقدم وينطلق نحو الحضارة والإنسانية، هذه الفكرة هي التي جعلت الغرب يتقدم وينطلق نحو الحضارة والإنسانية والرقي، التي تحترم الإنسان كفرد. هذه الفكرة لا نجدها في الإمبراطورية العثمانية، حيث فكرة الأمة هي السائدة، وإلى اليوم هذه الفكرة ليس منتشرة في مجتمعاتنا، وهي أحد أسباب تخلفنا مع الأسف. الطبقة المثقفة أو الواعية عن علم أو عن جهل لا تدعو إلى الفردية بل ما زالت إلى اليوم تدعو إلى الأمة الإسلامية وإلى الأمة العربية وإلى الأمة العرقية وإلى التحزب الأيديولوجي ما دام الطبقة المثقفة لا تعمل على توعية شعوبنا بالفردية وتعلمهم أنهم هم الأهم كفرد وأن كل إنسان يجب أن يهتم بنفسه سوف لا نتقدم خطوه، المشكل نحن اليوم عندنا تحديات كبيره، عندنا السلطه الدينيه والسلطه السياسيه وجهات اجنبيه تمنع الفرد ان يكون حر وان يبدع وان ينتج، ولكن عندنا حاجه اخرى اهم وهي الانترنت، حيث الغرب قبل كانت عنده الطباعه بينما نحن اليوم عندنا انترنت التي يمكن ان تصل هذه الفكره الى اكثر ناس ممكن ولهذا ادعو الطبقه المثقفه والطبقه الانسانيه والطبقه الواعيه ان تركز على هذه النقطه وان تعلم شعوبنا فكره الفرديه على اساس ان حتى حد مرب حد كل واحد رب نفسه وهنا عند منقور رب لا اقصد الخالق وانما المسير والمسؤول هذه نقطة جدا مهمة يجب كل مثقف وكل واعي أن ينشرها وأن نوصل الفكرة أن كل واحد يهتم بنفسه ما عادش يتدخل في حياة الآخرين ما يهمكش الآخر شنو يلبس ما يهمكش الآخر شنو ياكل ما يهمكش الآخر شنو يعمل تلهى بروحك وبرك روحك نفسك نفسك فقط ما يهمكش في الآخرين هذيك أمور ما تخصكش لو فهمت شعوبنا هذه الفكره صدقوني سوف تكون اول تحول نحو التطور والحضاره الانسانيه اذا هذه الفكره الاولى طبعا وهذه الفكره لا يمكن ان تصبح واقع حتى يطبقها التنويريين والمثقفين الواعيين ويبتعدون عن العصبيه والتحزب ويعطون الحريه ويقبلون الرأي المخالف ولا يحصر أنفسهم في تفكير ضيق أنت معي أو ضدي وأن لا يحولون متابعيهم إلى قطيع مثل ما يفعل رجال الدين بل يعطون الحرية ويحثون على التفكير ويشجعون على إبداء الرأي وعلى السؤال وإعادة الثقة في المواطن في الإنسان العادي وأن لا يهينه ولا يذله بينما يسمعه ويحاول أن يفهمه وأن يرجع له الثقة في نفسه وأن يعطيه قيمة يجب التنويريين والمثقفين والواعين أن يكونوا مثل للمجتمعات نتاعنا بالتسامح وعدم العصبية وبالتحاور والنقاش وبالهدوء وعدم الغضب وعدم استعمال السب والإهانة والإذلال للآخرين لكي تعود الثقة في أنفسهم وخاصة في تعامل التنويريين مع بعضهم يجب أن يكون في المستوى المطلوب يجب أن يعلم التنويري أنه يمثل شريحة من المجتمع ليس مطلوب منها أن يمثل الجميع بل يجب أن يكون مسؤول إلا على أفكاره هو فقط والأشخاص الذي يتبنون أفكاره يكونون مقتنعين بأفكاره وتكون هذه الأفكار تمسهم. أين العيب أن يكون عنا تنوع في الأفكار وتنوع في الاطروحات مهما كانت سواء كانت دينية أو لا دينية لا تحصروا أنفسكم في الإلحاد فقط أو في اللا دينية فقط. تكلم مع المسلم الإنساني مع المسيح الإنساني مع اليهودي الإنساني هذا هو التنوع وخاصه واهم نقطه ان التنويريين يجب ان يلتقون مع بعضهم ويتحاورون ويتناظرون ولا يمسك كل واحد منهم صومعته ويتقوقع عن نفسه وعلى الاشخاص الذي يتبعونه يجب المجتمع ان يتطلع على كل الافكار الموجوده وعلى كل الاطروحات وان يشاهد وان يقرر ما هي الأفكار الذي تناسبه وما هي الأفكار التي لا تناسبه، إذا يجب طرح الأفكار للمجتمع وهذا ما فعل الغرب عندما ظهرت الطباعة وانتشر الفكر التنويري في أوروبا، حيث كل إنسان أخذ طريقة، كل إنسان تبع الحاجة اللي تساعده هو واللي تناسبه هو، هذه هي النقطة المهمة جدا الذي يجب أن يفهمها المتنورين. لا يجب أن يفرض فكرته عليهم لأنه في هذه الحالة لم يغير شيء لا يمكن أن تجبر مسلم أن يخرج من الإسلام ولا أن تجبر إنسان أن يغادر ما يعتقد لأنك أنت تريده أن يخرج وإلا سوف تحقره وتنظر إليه نظرة دونية هذا الخطأ الكبير الذي لا يجب أن نقع فيه لأننا سوف نتحول مثل الأديان التي تكفر الآخر وتعتبر الآخر في ضلال أنت مسؤول مطلوب منك أن تعبر على أفكارك والآخرين لهم كامل الحرية أن يتبعوك أو يتبعوك في بعض الأفكار أو يتبعوا آخرين أو يبعضوا يأخذوا من هنا وهنا وهكذا يحدث التنوع والاختلاف وهكذا يحدث التطور مع هذا الاختلاف يجب أن نحافظ على تعايشنا لأن الأساس هو التعايش من بيننا مهما كنت ديني أو لا ديني مش مهم المهم أنك تحترم الآخر وأنك تناقش مع الآخر وأنك تفكر مع الآخر وأنك تعطي الحرية للآخر وما تحولوش إلى قطيع يتبعك كما أن العمل ليس فقط نقد الأديان أو نقد الإسلام هناك من نقد مده سنوات الدين الاسلامي والان عدد الناقدين يتكاثر يوم بعد يوم وهناك كل يوم شخص جديد ياتي لكي ينقد الاسلام لهذا من نقد الاسلام وانتهى من نقد الاسلام يجب ان ينتقل الى مرحله اخرى وهي طرح فكر جديد بديل عن الفكر الاسلامي المتعصب والغير انساني يجب ان تظهر طيارات فكريه إسلامية وغير إسلامية وربوبية وإلحادية وهذا ما حدث في الغرب في الغرب ظهرت عشرات بل مئات الطيارات وكل إنسان تبنى طيار الذي يساعده وكانت النقاشات بين هذه الطيارات وكان الإنتاج الفكري الجديد بهذا تطورت أوروبا وبهذا تقدمت أوروبا ليس بالتقوقع والتعصب وليس بالخروج من قطيع لدخول الى قطيع اخر، ليس لخروج من قطيع المسيحيه للدخول الى قطيع الالحاد، هذا لم ينجح، واوروبا لكم مثل يعني هناك تيار الحادي في الاول وكان قوي ولكن بعد فهم الغرب انه ليس بهذا سوف يتقدم بل يجب ان يكون هناك تنوع وبدات المناظرات بين الاشخاص التنويريين وهذا ساعد على انتشار الوعي والافكار الجديده وهكذا الفرد اصبح اكثر واعي، واعي في اختيار افكاره مهما كانت، غير مجبر ان يتبع فلان او فلان، بل يمكن ان يبني نفسه من عده اشخاص وهذا هو المطلوب. الحريه باتم معنى الكلمه، الحريه في الافكار وفي المبادئ، الحريه في الابداع، الحريه في قول الكلمة الحرية في كل انجاز، هذه الحرية هي مبدأ انساني، ليس مبدأ خاص بالغرب، الغرب حققها على ارضه، حققها في مجتمعه، احنا يجب ان نحقق هذه الحرية في المجتمعات متاعنا، لا يمكن ان نحقق هذه الحرية والتنويريين يقولون يجب على كل المسلمين أن يخرجوا من الإسلام أو يقول لك لازمنا أن نقضي على الأديان كليا وليس بسب الآخرين وليس بإهانة الآخرين وليس بالتحزب الايديولوجي مهما كان الحل في الحرية ليس الحل في التعصب مهما كان سواء كان ديني أو لا ديني يجب أن يكون عدونا الوحيد هو المتعصب عدونا الوحيد من هو ضد الحرية عدونا الوحيد من يريد أن يقضي على الآخر عدونا الوحيد الذي لا يقبل الرأي المخالف عدونا الوحيد هو الذي يهين الآخرين ويذل الآخرين بكلمات جارحة هذا هو عدونا الوحيد سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو لا ديني أو ربوبي هذا هو عدونا الوحيد أظن أن الفكرة واضحة هو الحوار من بيننا وطرح الأفكار الجديدة هذه نقطة ياسر مهمة تقوم على الحرية الفكرية مهما كانت وليس لها حدود لأن هذا الطريق الوحيد الذي سوف يجعل شعوبنا تتطور المهم يعني الآن وصلنا تقريبا إلى آخر الفيديو لأن لا يمكن أن أطيل الفيديو أكثر من هذا الحد وإنما أردت أن أقول هنا إن الحريه والنقاشات هي اهم شيء ولهذا ادعو جميع التنويريين ان يقومون بمناظرات من بينهم ونقاشات من بينهم واختنم الفرصه هوني في هذه الفيديو يعني بش نقول ان من يؤمن بالحريه والتنوع هو الذي سوف ينقذ شعوبنا من التخلف والتعصب وفي الحقيقه رايت مبادرات هذا التنوع خاصة مع الفقيد جون برو اللي كان متفتح للجميع ويستقبل الجميع ومع القناة نتاع سال جسور ومع قناة أخرى اسمها بلا قيود التي هي أيضا أعطت الحرية للجميع أن يتكلم وأكيد هناك قنوات أخرى فيها النوع من التنوع وفيها الإنفتاح ولكن يجب أن يكون التنوع أكثر ويجب المتنورين أن يلتقون في نقاشات ومناظرات، ونطرح لشعوبنا أفكار جديدة، ونترك لهم الحرية الكلية لكي يختاروا الطريق الذي يروه أنسب لهم، لأن المجتمعات أو المجتمع أو الفرد، كل واحد عنده مطالب خاصة، هناك من يريد إسلام إنساني، هناك من يريد ربوبية، هناك من يريد الحاد احنا لازلنا نطرحولهم لهم كل الافكار الموجوده على الساحه كل الافكار وناتي بافكار جديده ونترك لهم الخيار ونتكلموا على بعضنا ونشجعوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا كما قلت لكم هذا هو الحل الوحيد الذي امامنا وكما شفتوا راهي الدنيا فيها مود واهم شيء شنو باش نقدم للاجيال القادمه اظن ان الفكره وصلت وشكرا على التشجيع وشكرا على المتابعه ومع فيديو قادم نكمل نتكلم على المحاور الاربعه الاخرى وشكرا وبسلامه